də bu gün mən sizə təbii yolla antibiotik hazırlamağı öyrədəcəyəm. Cücələrə həm də toyuqlara vermək olan götürülən əsas vəsaitlər bir baş soğan doğrayıram, bir 2 dənə diş sarımsaq, bir stəkan üzüm sirkesi. İndi kimdə var, onu eləyə bilər. Mən üzüm sirkesini özüm evdə hazırlayıram. Yəni o da təbii Bir xörək qaşığı da tuz. Birinci mənim sirkeyimi suda qarışdırıb qatıram. Sirkan dökürəm suyun içində. Bələ qarışdırıram. Sonra onu dökürəm bu 5 litr suyun içində. Sonra düzümü alabə edirəm onun içində. Sonra da soğanı doldururubu içində. Bunları həm tüccələrə vermək olar, həm qoraklara vermək olar. Bunların həmçindik ramını içmə. O sarım-sarım hətta bükək. Sonra bunu yaxşı-yaxşı qarışdırır. Qarışdırırdan sonra bunu 5 gün, 6-yı bir həxtə saxlayırıq qaranıq yerlə. Ondan sonra istifadəsini İstəyirsiniz, su formasında verə bilərsiniz, içərə toruqlar su kimi içsin, istəyərsiniz, çöləyə qarışdırın, yem kimi də verə bilərsiniz, yəni çox böyük effekt verir bu. Həftədə bir dəfə də verə bilərsiniz, ayda, elə bir ki, şey istəsən, ayda bir dəfə də. ya ayda bir dəfə verəndə davradan verin ki, tamam toruqlara xeyri olsun. Bunlar əlavə, giz iskanı da doğruyur, toruqlara verəndə o da onlara yaxşı effekt verir.